Російські військові обстріляли цвинтар в Комунарському районі Запоріжжя близько 13-ї години. Пошкоджень зазнали п'ять приватних будинків, двоє людей дістали осколкових поранень. Їх шпиталізували до однієї з лікарень міста, повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Баришева. І от от прилетіли там, А потім, коли я вже встала, тоді рама була. Юлія Ліпіхіна показує місце, де сиділа під час влучання ворожої ракети поруч з її будинком. Каже, коли частина стиль впала їй на голову, не одразу зрозуміла, що відбувається. І шума не було, також свят виключила. Там дуже какої світли тобто, яке світло на уліт. Ну а мені як би скульз, так по голові. це вся грязна. Це вся штукатурка, ну без стекла. Стекла як по всі на кратні на упалі, по вибиті, ну, вибитки, криша теж пошкоджена і в літка, калітка, і гараж. Пані Любов розповідає, стояла на зупинці громадського транспорту, коли почула вибух. Приїхавши додому, побачила, що її будинок частково зруйнувала вибуховою хвилею. Невістка з сином, ну, ну, ніхто не постраждав, якось так, ні стікло не побило, ні осколки, нічого. І дах, і вікна, і двері, і потолки. Багато. Роботи багато. Скільки труда цю жизнь тут. Ой, ви знаєте, пустота, ніякі емоції, обіда. Думаю, що ж вам надо? Що ви мирно не живете? Що ви до нас причепилися? На місці влучення ворожого снаряду утворилась вирва. На цилинтері зруйновані надгробки. Карина Галунова, Геннадій Корчененков. Суспільне новини. Запоріжжя.